Aika paljon on käyty henkilökohtaisessa budjetoinnissa keskustelua siitä, että voidaanko sitä toteuttaa jo nykyisen lainsäädännön pohjalta vai tarvitaanko jotain, tarvitaanko lainsäädäntöä sen tueksi. Niin kuin te tiedätte, että kentällä on voitu paljon asioita tehdä ja kokeilla ilman uusia säännöksiä. Mutta mä katsosin, että jos me oikeasti halutaan henkilökohtaisen budjetoinnin järjestelmä tai järjestämistapa Suomeen yhdenvertaisesti kaikille ja toteutettuna niin, että se on, että se on ikään kuin ihmisten oikeusturva toteutuu ja toisaalta, että myöskin työntekijöiden, niin meillä on yhteiset pelisäännöt, niin mä katson, että se uusi lainsäädäntö jossain muodossa on välttämätöntä. Oh. Okei. Okay. Joo. Eli tota, anteeksi, itse ihmettelen, että omia diojani tässä. Mutta tätä noin, niin alkuun, kuten mä, Aikaisemminkin olen sanonut, että nyt kun olen siirtynyt ministeriöön, niin minun täytyy aloittaa esitys sillä, että mitä hallitusohjelmassa asiasta sanotaan. Ja siellä ensinnäkin puhutaan vammaispalvelulain uudistuksesta jälleen kerran. Ja sitten siellä todetaan, että samalla kokeillaan kehitysvammaisten tai yleensä vammaisten henkilökohtaisia budjetteja ja kokeilujen yhteydessä arvioidaan myös lainsäädännön muutostarpeet. No me ollaan tässä hankkeessa ikään kuin lähdetty tekemään pikkasen eri päin. Eli kokeiluihin ei ole kauheasti aikaa. Kokeiluja on paljon jo tehty aikaisemmin. Ja jotta me saadaan yhdessä tehtyä, päästään tässä asiassa pidemmälle, niin me ollaan sen takia ehdotettu ministeriölle, että me tehtäisiin ihan hallituksen esityksen muotoon tämä meidän esitys ikään kuin loppuraportti. Ja, ja tota, Ministeriö oli sitä mieltä, että se on hyvä ajatus. Ja nyt me ollaan sitten sen edessä, että me kaikki yhdessä, että se ikään kuin jollain lailla hallituksen esityksen muotoon muotoitu raportti meidän täytyy saada aikaiseksi tämän ja ensi vuoden aikana. No mitä me nyt sitten oikeasti ollaan kaikki yhdessä tekemässä? Me ei oikeastaan vielä tiedetä. Kauheen tarkkaan. eli Me tiedetään, että meidän pitää kirjoittaa pykäliä ja meidän pitää kirjoittaa niille perusteluja, mutta oikeastaan Vasta tämän hankkeen edetessä me tiedetään, että onko meillä esimerkiksi yksi henkilökohtaisen budjetoinnin laki tai yhdessä palvelusetelien kanssa. Onko meillä pykälät järjestämislaissa. Viimeksi kaatuneessa sote oli yksi pykälä valinnanvapauslaissa. No sitä meillä ei ainakaan tule, se me tiedetään ilmeisesti. Mutta että Tavallaan tärkeintä on, ei mietitä vielä sitä, että mikä se ihan se kokonaisrakenne on, mihin ne pykälät siinä palapelissä istutetaan, vaan mietitään ensin, tehdään niitä palapelin paloja ja katsotaan hankkeen kuluessa sitten, että mitä, minkälainen kokonaisuus niistä paloista muodostuu. Mutta joka tapauksessa lainsäädäntöä lähdetään alusta alkaen valmistelemaan. Meillä tulee paljon sekä ensin tässä mun puheenvuorossa ja sitten Pauliinan ja Stiinan puheenvuorossa, niin tulee niitä avoimia kysymyksiä, mitä meidän pitää ratkaista, jotta me päästään kirjoittamaan sitä hallituksen esitystä, niitä pykäliä. Mutta yksi varsin olennainen kysymys on se, että mitä me nähdään, että mikä se henkilökohtainen budjetti oikeasti on, mikä tämä koko systeemi on. Ja se vaikuttaa valtavasti siihen, että millaisia pykäliä me kirjoitetaan, niin minkälainen se lopputulos on ihmisten kannalta, vammaisten henkilöiden kannalta. Eli ö, tällä hetkellähän, kun meillä on se, ei ole ollut sitä lainsäädäntöä, niin käytännössä te olette monet todennutkin teidän hankehakemuksissa, että Ikään henkilökohtaista budjetointia on toteutettu niin, että joku palvelu, esimerkiksi päivätoiminta, on vaihdettu johonkin muuhun palveluun tai toteutettu se eri lailla. Mutta sellaista kokonaisvaltaista budjetointia meillä ei vielä ole ollut. Ää, nyt mä puhun ihan ehkä yksityishenkilönä. Tämä ei ole ministeriön linjausta millään lailla, Ää, mutta että Mä jotenkin itse ajattelisin, että me ainakin olisi kauhean kiva, kun me puhuttaisiin nimenomaan siitä avustajatuesta. Lähettäisiin apu ja tuki ja ihminen edellä, ihmisen tarpeet edellä ratkomaan näitä asioita eikä palvelut edellä. Ja sitten, jos me halutaan ihan oikeasti todella joustava sellainen henkilökohtainen budjetointi, niin että se oikeasti vaikuttaa ihmisten elämään toivottavasti positiivisella tavalla, niin silloin sillä budjetilla voi tehdä. Me ei voida silloin rajata sitä että esimerkiksi sotepalveluihin tai vaan sosiaalihuollon palveluihin tai tietynlaiseen apuun ja tukeen. Mä luulen, että se meidän lopputulos asettuu jonnekin tänne välille, mutta sitä meidän täytyy yhdessä pähkällä. Ja mitä vaikutuksia sillä sitten on? Et kuinka laaja se budjetti on ja sitä meidän tutkijat muun muassa sitten yhdessä teidän kanssa mietti. Niin kuin Merja sanoi puheenjohtajana, niin aloitetaan tässä ensin sitä, että mikä on yleinen. yleensä kun kirjoitetaan hallituksen esitystä, niin mitä sinne pitää kirjoittaa? Ja sitten Paulina ja Stina kertoo siitä, että miten he teidän kanssa työskentelee, jotta me saadaan täytettyä nämä vaatimukset. Ja tämä on nyt sellainen yleinen ohje siitä, että kuinka hallituksen esitys kirjoitetaan. Olen ottanut tämän Finlexistä ja sieltä te voitte kaikki käydä vielä tarkemmin katsomassa. Minä olen aika paljon yksinkertaistanut asioita. Teillä on jo, muistaakseni, eikö ole näin, että hankeoppaassa me ollaan pyydetty teiltä jo nykytilan kuvausta. Ja me ollaan myöskin siinä sen nykytilan arvioinnissa, teitä auttaa sitten meidän tutkijat. Ja, ja tota, eli. Alkuun me kirjoitetaan siitä, mikä se lainsäädännön tilanne on. No, siitä ei ole ihan hirveästi kirjoitettavaa, mutta ainakin pitää todeta, että varsinaista henkilökohtaisen budjetonnin lainsäädäntö ei vielä ole. No, sitten on hirveän tärkeää, että teiltä sieltä alueellisissa hankkeissa tulee viestiä siitä, että minkälaisia käytäntöjä nyt jo on olemassa. Niitä kerätään ja mehän ollaan tehty sitä Taustaselvitystä 300 lähteen verran oli pohjana ja niistä on sitten kerätty ulkomaisia käytäntöjä, kotimaisia käytäntöjä. Ihrtais eilen siitä kertookin ja, ja tota, noin, ne on myöskin meillä olemassa siinä taustalla. Ja sitten myöskin ehkä vielä enemmän ymmärtääkseni teenoista noista tutkimustietoakin vielä tarkoituspöyhiä. Ja tota, Nimenomaan olennaista on miettiä, että mitä siinä nykytilassa on hyvää ja toimivaa, ja mitä vielä pitää tehdä, jotta jatkossa asiat olisivat vielä paremmin. Ähm. Nyt oikeastaan tullaan siihen ihan koko jutun ytimeen tärkeimpään asiaan. Eli meidän täytyy hallituksen esityksessä siinä ihan alkuun kuvata se, että mitä me tavoitellaan, mitkä ne meidän päämäärät on. Me, Tämä on sellainen asia, mikä meidän täytyy nyt kaikkien yhdessä tässä hankkeessa hyvin nopeasti ratkaista, että mikä se meidän päätavoite on. Tämä oli nyt jotenkin ajatellen esimerkiksi niitä teidän eilisiä kuvauksia teidän hankkeista, niin jotenkin siitä vedetty yhteen, että joku tällainen kenties se voisi olla. Eli meidän yhteisenä tavoitteena tälle lainsäädännölle ja tälle koko projektille, hankkeelle on se, että luoda käyttökelpoinen, teidän sanoilla kuvattuna, tai joustava, toimiva, asiakaslähtöinen joku varmaan kaikkea sitä niin sellainen suomalainen hv malli Sitten meidän täytyy kuvata siinä, että mitkä asiat tekee tästä mallista sit käyttökelpoisen, toimivan, asiakaslähtöisen. Ehkä mitkä sitä estää. Ja sitten ainakin yksi asia, mitä meidän täytyy siinä tavoitteessakin kuvata, että kenelle tämä Suomen malli luodaan. Ja jotenkin mä Ajattelisin niin, että siihen liittyen on hirveän tärkeää miettiä sitä yhdenvertaisuutta, kun puhutaan vammaisia henkilöitä, että tämä malli palvelisi yhdenvertaisesti kaikkia vammaisia henkilöitä. Eli tämä on nyt meidän ihan semmoinen oikeastaan nykytilan kuvauksen jälkeen ja rinnalla, niin semmoinen ensimmäinen asia. Ja Tiina sano vaan. Niin, olisin tässä vaiheessa vaan kommentoinut sitä kun tuossa lukee että tavoitteet niin nämä on niin toisaalta hankkeen koko tämän meidän hankkeen teidän ja meidän yhteisiä tavoitteita ja, ja sitten tässä sirkan esityksessä ne on erityisesti tätä hallituksen esitysehdotuksen niin kuin sitä tavoitekohtaa, sitä tavoite kohtaa mutta että Pauliinan kanssa tullaan lounaan jälkeen puhumaan enemmän siitä että kun hankkeen aikana kerätään teiltä ja, ja kerätään itsekin eri lähteistä niin kuin valtavasti sitä tietoa, niin, niin osasta tulee tutkimusjulkaisuja ja osasta tulee niin kuin käyttökelpoista tietoa sekä takaisin teille sinne alueellisiin hankkeisiin että meille tänne THL-työskentelyyn ja sit siitä tiivistyy tavallaan se hallituksen esitykseen tulee niin kuin ne jyväset mitä halutaan tuohon Suomen malliin hallituksen esitykseen saada sitten mukaan. eikö niin? just näin tosi hyvä tarkennus ja palautan mut aina siihen hallituksen esitykseen välillä kun mä lähen sit pitkin mutta oikeasti vaikka käskin palauttaa niin silti lähden heti haahuilemaan eli tavallaan tällä hankkeella niin vaikka se pakollinen päätavoite meillä on luoda se ikään kuin se lainsäädännön kehikko, se hallituksen esitys. niin Tavallaan kaikki se muu mitä Tiina kuvasi niin siitä me saadaan valtavan paljon toimeenpanoon sitten sitä materiaalia, aineistoa. Me voidaan saadaan varmaan oppaita kirjoitettua. Tämähän on ei ole mikään helppo asia, että tavallaan miten me tehdään sitten jos me joskus ne pykälät, kun me ne saadaan toivottavasti, niin miten me saadaan ne sitten sinne kentälle jalkautettua mahdollisimman paljon. Ja tehän olette myös siinä sitten ihan avainasemassa, kun tämä on teille sitten niin todella tuttua juttua siinä vaiheessa. Tämä on nyt jo monelle teistä. No sitten kun me ollaan kuvattu tavoitteet, niin oikeasti se lain tarkoitus on vastata niihin tavoitteisiin. Eli ensin niin hallituksen esityksessä luodaan tavallaan ne tavoitteet ja sitten lailla Niillä pykälillä meidän pitää pystyä vastaamaan niihin. Ja ne, eli nämä tavoitteet luo pohjan sille lainsäädännölle. Ja sen takia ne tavoitteet täytyy kuvata hyvin selkeästi ja yksityiskohtaisesti siinä meillä haastetta. Ähm, eli vielä toisin sanottuna, että laissa säädetään niistä asioista, jotka on välttämättömiä tämän tavoitteen toteuttamiseksi. Sitten meidän täytyy kuvata hallituksen esityksessä tai yleensä aina täytyy kuvata se, että mitä me ehdotetaan, mitkä on ne meidän keinot, jotta ne meidän asettamat tavoitteet voidaan saavuttaa. Tässä vaiheessa se tehdään hyvin sillä tavalla tiivistetysti. Ja tarkemmin sitten säädöskohtaisissa perusteluissa. Nyt uudessa hallituksen esityksen rakenteessa ei ole enää yleisperusteluja ja yksityiskohtaisia perusteluja, mutta edelleen toki siellä on ne säännöskohtaiset perustelut, koska nehän on sitä tulkintaohjetta ne on hirveän tärkeitä. Sitten kun me mietitään niitä, meillä on nyt tavoitteet ja meillä on ehdotus, niin sen jälkeen meidän pitää lähteä miettimään, että mitä vaikutuksia niillä ehdotuksilla on ää, erilaisiin asioihin, ihmisiin, ää, yhteiskuntaan, kaikkea. Nyt mennään kohta tarkemmin sitä, että mitä niitä erilaisia vaikutusten arviointeja pitää tehdä. Eli tavallaan ajatuksena on se, että mitä seuraa siitä, että me kirjoitetaan pykälät tietyllä tavalla. Tai että me tavoitellaan tiettyjä asioita. Ja vaikutusten arvioinnista puhutaan silloin, kun me mietitään niitä seurauksia. Ja tämä on hirveän keskeinen osa sitä meidän tutkijoiden työtä ja samalla teidän alueellisten hankkeiden työtä. Teillä on oikeasti siellä ne ihmiset, keiden kanssa niitä vaikutusten arviointeja tehdään. Teillä on siellä muun mm. muassa sosiaalityöntekijöitä ja sitten teillä on, teillä on siellä ne vammaiset henkilöt. Vaikutusten arvioinnissa on hirveän tärkeää se, että nimenomaan keskustellaan niiden henkilöiden kanssa, kehenkä nämä säännökset, ehdotetut säännökset vaikuttaa. Me kuullaan ihmisiä itseensä ja se tapahtuu siellä alueellisissa hankkeissa, mutta sitten niin kuin meidän tota, hanketoimiston toimiston työntekijöiden tuella. Ja mitä sit siinä vaikutusten arvioinnissa, mitä siitä pitää sitten kirjoittaa? No pitää kirjoittaa se, että mitkä on ne arvioinnin keskeiset tulokset, mihin me ollaan päädytty arvioinnissa. Meidän pitää kertoa, että miten nämä arvioinnit on tehty, koska sehän kertoo siitä, kuinka luotettavaa esimerkiksi se arviointi on. Ja tässä on nimenomaan ohjeissa korostetaan sitä, että miten tässä tapauksessa vammaisia henkilöitä, asiantuntijoita, eri sidosryhmiä on kuultu näistä vaikutuksista, miten he näkevät sen, mitä tietolähteitä on käytetty. Arviointihan on aina vain arviointia, siihen sisältyy epävarmuuksia. Niin pitää myös rehellisesti kuvata, kirjoittaa ne auki. Ja tavallaan myös, meillä on varmaan. Paljon oletuksia, me ei kaikkea pystytä selvittää valmiiksi, niin sit myöskin tavallaan se, että mihin nämä oletuksiin tämä arviointi perustuu, se pitää kuvata. Ja erityisesti jos ajatellaan nyt meidän hankkeen kohderyhmää vammaisia henkilöitä, niin meidän täytyy erityisesti arvioida sitä, että miten Nämä meidän ratkaisut vaikuttaa henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Ja ihan niin kuin erilaisessa asemassa olevien henkilöiden, erilaisissa olosuhteissa asuvien. Ja, ja tota, miten, sitten heidän, miten tämä vaikuttaa nämä esitykset ihmisten toimintamahdollisuuksiin. Sehän on jo olennainen asia tässä koko hommassa. Kommentoida taas just tuohon, että ä, ä, tähän viimeiseen, mikä on erityisen tärkeää, tämä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen oh, arviointi niin, tota, mm, sekä taas sinne viestinä teille alueille ja meille tutkimuksessa, että tavallaan hyvä ohjenuora tai itse aina palaan siihen vammaisoikeuksien sopimukseen, niin kuin, että, että miten tämä vaikuttaa ihmisten niin kuin, ä, tai yhteiskunnan esteettömyyteen, saavutettavuuteen, että pääseekö kaikki mukaan ja osalliseksi yhdenvertaisesti. Se on yksi tärkeä mahdollistaako tämä esitetty henkilökohtainen budjetti sitä jotenkin enemmän tai paremmin kuin nykylainsäädäntö. Sitten se osallisuus omassa asiassaan ja päätöksenteossa. Ja sitten kolmantena vielä se yksilöllisten Palveluja ja ratkaisujen, jotka, jotka tota noin, parantaa sitä ö, hyvinvointia ja, ja osallisuutta ihmiselle, niin tavallaan semmoisena ohjenuorana siihen, että kun miettii niitä omassa hankkeessaan ja sitten tutkimuksen kautta, että mitä ollaan sinne esitykseen tuomassa, niin, niin nämä on mun ne kolme kultaista sääntöä. Siis näistä varmaan ei voi olla mitään muuta kuin samaa mieltä, vai mitä? Ja nähän nousi myös siellä Alueellisten hankkeiden ja. hakemuksissa erittäin vahvasti ja se osallisuushan on sellainen, mitä me ollaan korostettu koko ajan se oli myös arviointikriteereissä hyvin vahvana se siis tavallaan hankkeeseen vammaisten henkilöiden osallistuminen nyt tietysti puhutaan sitten siitä että miten tämä hanke ja lopputulos vaikuttaa sitten sinne ihmisten osallisuuteen siellä ihan oikeasti elämässä. Haluatko jotain kommentoida vielä? Ei tähän vielä. Mutta sen sijaan tämä tästä Pauliina, joka on paremmin näiden asioiden asiantuntija, niin halupas kertoo, että miten taloudellisia vaikutuksia sitten arvioidaan. Kyllä. Se on yksi vaikutus Eli taloudelliset vaikutukset, niin tosiaan on osa tätä vaikutusarviointia. Ja se on sellainen, mihin me tarvitaan teidän, meidän ja varmasti monen muunkin tahon yhteistyötä, että saadaan tuotettua tätä vaikutusarviointia. Tässä nyt on ihan suoraan siitä, miten hallituksen esityksen laatimisohjeessa on sanottu, että siellä voidaan arvioida sitä, että millaisia vaikutuksia on kotitalouksien asemaan, yritykseen, julkiseen talouteen ja kansantalouteen. Eli tässäkin nyt tulee kysymykseen se, jos mietitään julkista taloutta ja kansantaloutta, että onko onko valtiolla jonkinnäköistä roolia tässä HPn- rahoituksessa ja mitä se mahdollisesti tarkemmin on ja minkälaisia vaikutuksia ylipäätään täällä HBlla voi olla täällä kansantaloudessa. Ja sitten jos me katsotaan tarkemmin noita mitä tavoitteena on, niin siinä on se, että se tukisi talouskasvua, työllisyyden kehitystä, monenlaisia eri työllisyysvaikutuksia täällä, että niitä kaikkia meidän pitäisi arvioida. Sitten tuohon liittyen yritysten toimintaan, että millaisia vaikutuksia tällä HP-uudistuksella mahdollisesti olisi palvelumarkkinoihin. Onko sillä jotain tai mitä? Se on yksi, mitä tässä voidaan arvioida kilpailukykyä. Ja sitten mielenkiintoisesti, kun nämä ovat sellaisia hyvin taloudellisia, mutta tässä hallituksen esityksessä myös mennään yksilötasolle, että millä tavalla kansalaisten hyvinvointi, mitä tämä niille aiheuttaa. Että Minkälainen se toimeentulo on, minkälaisia muita, muita hyvinvointivaikutuksia on, niin tämä kuuluu myös osana ja tähän on tosi tärkeä. Sitten me haluttiin painottaa seuraavassa kohdassa, niin on nämä arvioidut talousvaikutukset, niin myös sitä, että kun näitä palveluja tuotetaan, niin on kustannuksia, mutta pitää myös. Muistaa se, että siellä on myös kustannushyötyjä, että kaikki ei ole sitä, että, että sitä rahaa vaan menee, vaan saadaan myös säästöjä aikaiseksi ja siinä on tämä ennaltaehkäisy keskeistä. Ja ylipäätään niin tosiaan näiden päätösten vaikutus näihin, kun puhuin tuossa äsken toimeentulosta ja, toimeentulosta ja, ja, ja hyvinvoinnista, niin, niin se on tosi tärkeää, että millaisia vaikutuksia näillä sitten on on, on näille, näille ihmisille, ketkä, ketkä tämän HPn, HPn saaja voi sitä käyttää. Niin niitä me kaikki yhdessä sitten arvioidaan, kun tämä hanke etenee tästä ja, ja tulee konkreettiseksi se, että mikä tämä HP käytännössä on tai onko sillä erilaisia vaihtoehtoja, niin sitten me aletaan näitä tarkemmin tutkimaan. Tuo mitä tuohon lopuksi sanoit tavallaan se niin kun Ennalta ennaltaehkäisevät vaikutukset, niin se on hirveän sääli, että niitä on paljon vaikeampi tutkia. Paljon helpompi laskea euroja tässä hetkessä, mitä, siihen, mikä, mitä niin kuin menee siihen sen lain toteutukseen. Sekin on joskus vaikeaa, mutta vielä vaikeampi on ennustaa niitä. Ja ne on kuitenkin hirveän tärkeää, Pitäisi aina kun lakeja valmistella, niin ajatella hyvin pitkäjänteisesti, ettei ajatella vaan juuri nyt muutaman vuoden kustannuksia. Eikö tässä oikeastaan on siitä kysymys myös. Ennalta Kyllä. ehkä vaikutukset näkyy ehkä vähän pidemmällä aikavälillä. joo. Se on joo. Totta. Haluatko Stiina tähän jotain? Ei, on tähän. No sitten meidän pitää myös arvioida sitä, että mikä vaikutus, jos ajatellaan, että me tehdään minkälaisia ratkaisuja me tehdään henkilökohtaisessa budjetoinnissa, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on viranomaisten toimintaan ja menettelytapoihin. Tässä tietysti ensimmäisenä tulee mieleen ne sosiaalityöntekijät ja sit päättäjät, että miten heidän työhönsä tämä vaikuttaa. Teille varmaan tulee tästä myöhemmin vai haluatko sanoa nyt jotain siitä? Joo, varmaan ne ensimmäisenä Tulee mieleen just sosiaalityöntekijät, mutta myös sosiaalityön johto tai ne, ketkä päättää resursseista, mitkä on sosiaalityössä ja henkilökohtaisessa budjetissa sitten käytettävissä. Että aina niin kuin ne eri tasot Joo. tuli mieleen. Mm. Sitä usein ehkä ajatellaan niin, että päätöksenteko on helpompaa, mitä selkeämmät, yksityiskohtaisemmat säännökset meillä on. Mutta onko silloin sit se lopputulos? Yhtä hyvä kuin ehkä jos meillä on joustavat säännökset. Jos meillä on joustavat säännökset, kun puhutaan me siitä järjestämistavasta tai itse palveluista, niin silloin sehän antaa tilaa sosiaalityölle. Ja myöskin niin miettiä oikeasti ihmisten yksilöllisten tarpeiden kannalta asioita. Mutta se voi alkuun olla aikaa vievämpää ja voi olla vähän vaikeampaa, mutta eikö se ole palkitsevampaakin? Mitä ajattelette? Joo. No, onko meillä vielä. Eli mitä vielä pitää arvioida? Niin, Stina, kerroksa siitä? No joo, tämä on ihan siitä ohjeesta, että mitä hallituksen esityksestä tulee vaikutuksia arvioida. Ja tämä on sellainen asia, mikä on viime vuosina muuttunut ja korostunut. Tää, että yhteiskunnallisia vaikutuksia laajemmin kuin taloudellisia vaikutuksia on arvioitava. Ja, ja tota, tässä kohtaa ajattelisin niin, että tietysti nämä, nämä kaikki on tärkeitä, mutta sitten liittyy taas siihen, että minkälaista henkilökohtaisen budjetin mallia olemme esittämässä, niin, niin joihinkin asioihin sillä voi olla isompi vaikutus ja toihin, toisiin pienempi, mutta nämä tulee arvioida, miten se vaikuttaa kansalaisten asemaan ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan, yhdenvertaisuuteen, lapsiin, sukupuolten tasa-arvoon, kielellisten oikeuksien toteutumiseen, työllisyyteen ja työelämään, minkä osittain tässä Pauliina jo mainitsikin, tietoyhteiskuntaan, nämä digiratkaisut, mitä eilen osittain äh, liipattiin ja mihin tullaan palaamaan, ja, ja sitten sosiaaliset ja terveysvaikutukset. Että ehkä näistä nyt nostaisin ton yhdenvertaisuuden, mikä on kansiomoneen moneen otteeseen tullut mainituksia, mikä on, on varmaan yksi aivan keskeinen arvioitava asia tässä lapsiin. Se tuli esiin lapset ja lapsiperheet monissa teidän alueellisissa hankkeissa. Tietysti tuo sukupuolitasa-arvoasia ehkä liittyen tähän työllisyyteen ja työelämäkysymykseen. ajattelisin tässä kohtaa kielelliset ja sitten tietysti nämä sosiaali- ja terveysvaikutukset. Öö, joo, me tullaan varmaan näihin palaan tuossa tutkimusesittelyssä sitten, sitten tota lounaan jälkeen tarkemmin. Oliko jotain erityistä mitä ajattelit Sirkka, että näistä vielä tarvitsisi? Ei oikeastaan, joo, eiköhän hän ole se ole siinä. Tavallaan sitten meillä vielä erikseen Nämä linkittyvät hyvin vahvasti tuohon yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, mutta meillä erityisesti pitää varsinkin tämän kaltaisessa hankkeessa hyvin vahvasti miettiä sitä, että minkälaisia vaikutuksia näillä tehtävillä esityksillä on ihmisiin. Ja, ähm, tästä voidaan käyttää myös tällä hetkellä nimitystä kuntalaisvaikutukset. Onko ne jatkossakin ihmiset asuu kunnissa vai onko nämä maakuntalaisvaikutuksia, mitä nämä jatkossa onkaan? Pidinkö teidän sanoa vai ja esitellä? Minun piti esitellä. Mä en ole aina ihan varma, mitä me ollaan sovittu. Niin tota, ihan lyhyesti vaan esittelen, että mitä näitä ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on. Stiina jo puhukin lapsivaikutusten arvioinnista ja Siinä mä haluaisin korostaa sitä, että siinä on hirveän tärkeää se kuulla myös lapsia itseään ja heidän omaa arviotaan siitä tämän esityksen vaikutuksista. Ja siinä te varmaan tarvitte sitten meidän alueellisia hankkeita, että sieltä löytyisi myös niitä lapsia, kenen kanssa voi miettiä näitä. Meillähän on joitain hankkeita, jotka on erityisesti keskittynyt lasten nuorten ja perheiden asioihin. niin Sieltä varmaan löytyy erityisesti sitten teille tukea tähän. Ja, tuota, noin sukupuolivaikutusten arvioinnista jo puhuttiinkin. Sitten onko hankkeella terveysvaikutuksia. Tää Ohjeissa tämä sosiaalisten vaikutusten arviointi minua on hiukan hämmentää. Tämä, alussa todetaan, että hankkeiden tai toimintojen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja hyvinvointiin tutkaillaan. Ja tämä hyvinvointihan on hirveän olennainen meidän hankkeen kannalta. Mutta sitten todetaan, että näitä erityisesti tutkaillaan silloin, kun on esimerkiksi kyseessä kaavoitukseen liittyvä hanke. Mutta katsosin, että Eikö nämä nyt meidänkin hankkeessa älyttömän tärkeätä? mitä sanotte. Joo no kommentoin sitä että sosiaalinen ymmärrettynä niin kuin yhteisöön kuulumisena niin. ja yhteisöllisenä asiana myöskin niin on ihan, ihan tosi tärkeä no. tässä Eli ei me voida sitä kyllä mitenkäs sivuuttaa. Ja, ja sitten yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnista jo myös puuttiinkin. Eli meidän täytyy miettiä, että miten näillä meidän esityksillä voidaan parantaa yhdenvertaisuutta ja toisaalta meidän täytyy tunnistaa, että, että, että ei me kirjoiteta syrjiviä pykäliä. Esimerkiksi näitä vaikutuksia meidän täytyy tuota sel tarkastella hyvin tarkkaan. Joo, niin kommenttina vielä ja, ja viestinä sinne, sinne teille kaikille alueille, että kun on, niin kuin niin kuultiin eilen, niin osa hankkeista on niin kun, ö, valinnut kohderyhmän tai, tai jotenkin keskittyy erityisesti johonkin kysymykseen, niin miettikää koko ajan sitä, että mihinkä näistä vaikutuksen arvioinneista just se teidän hanke tuottaa meille kaikille niin hyödyllistä tietoa parhaiten, niin, niin sillä tavalla, tavalla niin saadaan sitä teidän tuottamaa tietoa myös hyödyllisesti kerättyä. Kyllä. Ja sitten vielä viimeisenä on kielellisten vaikutusten arviointi. Ja me ollaan puhuttu aika pitkään vaikutusten arvioinnista, ja meillä on siihen myös resursseja varattu aika paljon. Miksi ihmeessä ne on niin tärkeitä? Tämä on tavallaan yksi meidän keino, perustella sitä, että miksi me tarvitaan henkilökohtaista budjetointia, mitä hyvää sitä seuraa, millä me voidaan ihmisten elämää miten me voidaan sillä ihmisten elämää parantaa vai voidaanko. Ja toisaalta se, että mitä negatiivisia vaikutuksia sillä on. Tällä me annetaan, kun mehän ei Valitettavasti ehkä päästä suoraan kirjoittamaan sitä hallituksen esitystä ja voidaan viedä sitten eduskuntaan, niin, niin tätä, poliittiset päättäjät, hehän sen lopulta ratkaisee, että viedäänkö tätä asiaa eteenpäin ja minkälaisena viedään. Niin tämä vaikutusten arviointi antaa heille eväitä tehdä niitä päätöksiä. Ja mitä paremmin me se tehdään, niin sitä paremmat eivät heillä on sitten siihen päätöksentekoon. Onko teillä tähän jotain? Halutteko sitten kommentoida? Ei. No, sitten todella olennainen asia, jota nykyään nimenomaan korostetaan, kun hallituksen esitystä lähdetään kirjoittamaan, on se, että kun ennen me usein kirjoitettiin, vaan se lopputulos, mihin oli päädytty. Niin nyt meidän pitää kuvata se koko matka, Et miten me ollaan päädytty johonkin tiettyyn vaihtoehtoon. Minkälaisia vaihtoehtoja siinä matkan varrella on ollut esillä? Ja sitten vielä meidän pitää kuvata, että minkälaisia vaikutuksia niillä eri vaihtoehdoilla olisi ollut tai me ajatellaan olevan sillä valitulla vaihtoehdolla. Tässä voi esimerkiksi käydä niin, että me voidaan esittää useampaa vaihtoehtoa useampaa ratkaisua tai me voidaan päätyä yhteen, mutta meidän on hirveän tärkeää kuvata myös niitä muita vaihtoehtoja myöskin sen päätöksenteon tueksi. Että he, jos he päätyy toisenlaiseen ratkaisuun, niin sieltä löytyy myös siihen perusteluita ikään kuin puolesta ja vastaan. Meidän täytyy olla tosiaan aika rehellisiä siinä ja kuvata niitä vaikutuksia sekä positiivisia että negatiivisia. Ja tuossa on erikseen vielä todellakin korostettu sitä, että pitää myös kirjata se vaihtoehto, mitä me ei haluta esittää tai ainakin joitain sellaisia vaihtoehtoja. Sitten me ollaan ihan koottu tähän tavallaan niitä asioita, missä me joudutaan joka tapauksessa tekemään valintoja tässä hankkeessa. Ja me tavallaan meidän täytyy osasta asioita varmaan ruveta aika nopeastikin tekemään niitä valintoja yhdessä. Täytyy, mä luulen, että nämä meidän yhteiset tilaisuudet on niitä paikkoja, missä me sitten niitä vähitellen ruvetaan miettimään, että mikä, mihinkä, minkälaisia päätöksiä me aletaan tehdä. Ja, ja tota, tämä on tietysti yksi on tämä kohderyhmä. Meillähän on se nyt jo siinä se ikään kuin jo hallituksen esitykseen on kirjattu se vammaiset henkilöt. mutta mä Olen jotenkin ymmärtänyt, että meiltä hiukan toivottaisiin myös sitä, että me katsottaisiin myös vähän sen ulkopuolelle. Ehkä kurkistettaisiin vähän eri ikäisiin henkilöihin. Ja me ei lähdetä tekemään sitä kauhean niin kuin yksityiskohtaisesti, mutta tavallaan vähän voidaan yrittää arvioida myös, että mitä vaikutuksia sillä on, jos, tai miten henkilökohtainen budjetointi voisi toteutua myös. Esimerkiksi voisi olla mielenterveyskuntoituja, jäkkäät ihmiset, tämmöiset. Että näitä voidaan katsoa tässä matkan mihin mihinkä meidän yleensä resurssit riittää tässä valtavan kiivaassa hankeaikataulussa ja tahdissa. Tätä mä oikeastaan jo heti alussa kuvasinkin, että minkälaisiin tarpeisiin henkilökohtaisen budjetoinnilla voidaan vastata, niin se on ihan äärettömän olennainen kysymys. Ja puhutaanko me tarpeista vai palveluista, niin kuin jo todettiin. Ja todellakin oikeastaan vähän sama asia, että minkälaista apua ja tukea voidaan antaa ikään kuin järjestämällä se apu tämän henkilökohtaisen budjetoinnin kautta. Sitten meillä on hirveän paljon sellaisia teknisiä asioita, mitä teillä siellä aiemmissa aluehankkeissakin on noussut jo paljon esille ja tuossa meidän aineistossa, mitä me ollaan käyty läpi. Eli Tavallaan, että Miten sitä budjettia hallinnoidaan. Erittäin tärkeänä asiana on myös se, että minkälaista tukea henkilö tarvitsee ja miten se tuki järjestetään. Ja sitten myöskin se, että miten seurataan sen budjetin toteutumista. Se liittyy myös siihen ikään kuin sen henkilön oikeusturvaan siitä, että onko se budjetti riittävä. Meidän, ja Tavallaan myös se on hirveän iso asia, että miten se budjetti lasketaan. Sen pitää olla kohtuullinen niin sanotaan esimerkiksi palvelusetelissä. No mikä on kohtuullinen? Että nyt niin kuin te kuvatitte jossain hankkeessa sitä, että tällä hetkellä katsotaan, että paljonko rahaa nyt on mennyt jonkun tietyn palvelutoteuttamiseen. Entä sitten, jos se onkin alimit ne palvelut, jos ne ei vastaakaan tarpeisiin. Eli meidän ehkä, pitäisikö meidän enemmän katsoa sieltä tarpeiden kautta? Mutta sitten siinä on aina kuitenkin ne arjen realiteetit, on se myöskin ne budjetit meillä on olemassa. Ää, eli seurantaa sit pitää katsoa, että miten se budjetti toteutuu, pitääkö tehdä korjausliikkeitä. Ja joustavuutta tähän kaikki varmaan toivoo, että niitä korjausliikkeitä voidaan tehdä mahdollisimman nopeasti. Ja meillä aina pitää valvoa. Se on ihan selvä asia, silloin kun yhteiskunnan varoja käytetään. Haluaisitteko te sanoa, me varmaan kysytään myöskin nyt seuraavaksi tuolta alueelta, mutta haluatteko te näihin jotain kommentoida? Tuleeko teillä näitä vielä sitten? Ne tulee esille sitten iltapäivän aikana. Niin, joo, vielä, tavallaan että... vaan ihan tuohon viimeiseen kommenttina seuranta- ja valvonta, niin, niin minkä, minkä kaiken valvonta liittyy just siihen, että mitä sillä henkilökohtaisella budjetilla voidaan antaa, että jos se on, on hirmu laaja, niin sitten kenelle niin kun tulee sitten ne valvonta oikeudet ja velvoitteet sinne niin kun palvelujen tuottamisen päähän. Niin se on, niin kun, voi olla iso ja monimutkainen tai sitten jos se oikein säädetään niin, niin selkeä. Mm. Joo. Tässä tullaan myös siihen taas, että kuinka yksityiskohtaiset säännökset me kirjoitetaan, rajoitetaanko me sillä jotain, tehdäänkö me päätöksenteko helpoksi vai kirjoitetaanko me joustavat, joka vaatii hirveän paljon enemmän sekä sitten työntekijöiltä, ihmiseltä itseltäänkin ehkä ja myös sitten sitä valvonnalta. Onko muuten Iro tullut mitään sinne kommentteja? Jos vaan tulee, niin ilman muuta kommentoikaa, kysykää, ottakaa kantaa. Otetaan vielä ihan yhteinen keskustelu sitten, jos ei nyt justos sieltä tullut, niin tämän... Joo, et ilman Tämä muuta. Joo. Ole hyvä. <laughs> Kommentoida tietenkin myös tämän valtakunnallisen ohjausryhmän jäsenen. Mä luulen, että me ollaan niinku aika, aika niinku moisenkin pähkinän edessä. Että mä itse niinku ajattelen niin, että, että, että, että sitä asiakasta käsin nimenomaan, että mitä vaikeammin vammainen ihminen on ja mitä monipuolisemmat mm -hmm. ovat hänen palveluunsa, niin sitä enemmän hän voisi hyötyä henkilökohtaista mm. budjetista, mutta Joo. sitten toisaalta taas niin henkilökohtainen budjetti on instrumenttina vaativa. Eli niin miten se lasketaan ja mitä palveluja sillä voi saada ja miten se käytännössä järjestetään. Että et mä ajattelen, että se voi olla ehkä ää, ää, ää, ää, ää, äärilaidat siitä, siitä järjestämistä vasta voi olla, että se voisi olla, voi olla niinppu tai toisessa, toisessa päässä se, se voisi olla ää, läjä rahaa ja kaikkea ja väliltä Ja, ja tavallaan niin kuin se, että minkälainen muoto me valitaan, niin se, se tulee niin kuin aika merkittävästi vaikuttavaan siihen, että miten vaativa, instrumentti se sille asiakkaalle on ja miten me sitten niin siinä rinnalla varmistetaan se, että se asiakas ei, ei joudu niin kuin mahdottoman eteen, että hän joudu niin kuin sellaisen niin kuin, niin kuin eteen, että hän ei selviäkään sen, sen, sen, niin kuin sen, tavallaan sen järjestämistä vaan kanssa. Ja miten me taataan se riittävä tuki sille ihmisille, että se, että se pärjää, pärjää sen henkilökohtaisen budjettinsa kanssa ja varmaan tässä kohtaa me ollaankin sitten aikamoisten valintojen edessä tässä, että miten me, miten me, tämä, mihin me asetetaan ne rajat ja minkälaisia järjestämistapoja mistä me otetaan, niin miten me pystytään laskemaan ne resurssit mitä tarvitaan siihen tukeen, mm. koska Mehän tiedetään, että edelleen meiltä ei siis lainsäädännöstä tuettu päätöksentekohan suomalaista lainsäädännöstä puuttuu. Että me tietysti toivotaan, että sitten joku itsemääräämisoikeuslainsäädäntö ruvetaan kirjoittamaan tässä, että se jotenkin saadaan sisällytettyä sinne ja me saataisiin tavallaan näitä tukirakenteita lisää, mutta että, että, että, että, että me ollaan niin isojen valintojen edessä ja, ja totta kai toivotaan, että näistä hankkeista saadaan sitten tukea sille päätöksenteolle, että ei olla ihan mutuvarassa. Toi on ihan totta ja sä puhut varmaan niin aika monen suulla. Tai tuo kommentti voi jakaa monikin meistä ja tavallaan hirveän paljon pelkoja, huolia, uhkakuvia liittyy henkilökohtaisen budjetointiin. Ne nousi esille järjestökyselyssä ja myöskin siinä kuntakyselyssä. Iira sitä silloin enemmän, mutta siellä aika paljon oli tämän kaltaisia myös pelkoja, uhkakuvia ja sen verran ihan rauhoittamiseksi. Että mä luulen, että me ei koskaan voida kirjoittaa sellaisia säännöksiä, jossa henkilökohtaisen budjetin käyttöönotto olisi pakollista henkilölle. Eli sen, se lähtökohta on aina, että se on vapaaehtoista. Ja, ja tota, Tämä on niin yksi lähtökohta, joka vähän lieventää tuskaa, mutta silti meillä on paljon asioita, niin kuin Merja sanoi, että meidän pitää ratkaista, jotta se budjetti voisi toimia, olisi mahdollisimman yksinkertainen ja helppo ja silti kuitenkin mahdollisimman laaja ja joustava, niin kyllä tässä on oikeasti. Ollaan aika ison edessä. Haluatteko tähän kommentoida? No sitten yksi osuus vielä tota hallituksen esitystä on tämä ulkomaalisen lainsäädännön ja käytännön kuvaukset ja Haluatko, Paulina siitä Joo, sanoi no muutaman sanan? Mä sanon lyhyesti, koska tossa, kun jatketaan tauon jälkeen, niin me käsitellään tästä vähän tarkemmin. Nythän tähän hankkeeseen on jo tehty hyvää työtä, että on olemassa, olemassa niin muutamien maiden kuvauksia, että minkälaisia henkilökohtaisen budjetin järjestelmiä on käytössä ja sitten myös niin kuin Pohjoismaista on käynnistymässä 2015 jälkeistä aikaa tutkiva hanke, että onko siellä tämänkaltaisia suunnitelmia tai ennemminkin kyse on sitten siitä henkilökohtaistamisesta ja Stiinahan on ollut mukana siinä selvittämässä tätä Pohjoismaiden tilannetta ennen 2015 vuoteen. Haluatko kertoa siitä jotakin, että minkälaista, minkälaista te teitte siinä selvitystä? Niin no, oikeastaan vaan lyhyesti. Se oli tuota, äh, siinä valas valastyöskentelyn osana tehtiin Anu Aution kanssa yhdessä silloin se kansainvälinen selvitys, jossa mä tarkastelin Pohjoismaita ja Anu teki myös henkilökohtaisesta budjetoinnista, mikä ei ole ollut kyllä käytössä missään muussa Pohjoismaassa. Että nyt tarkoitus on niin tarkastaa, että onko sitä kokeiltu muissa Pohjoismaissa, minkälaista keskustelua on käyty sen ympärillä ja muuten sitten, että miten tämä henkilökohtaistaminen, henkilökohtainen suunnittelu tai yksilöllinen suunnittelu on kyllä laajastikin käytössä, että tavallaan tätä rajapintaa, just, että mitä, mitä säädöksiä muissa Pohjoismaissa on tai ei ole, niin siihen palataan vielä tuossa lounaan jälkeen. Sittähän, yleensä aina kun hallituksen esitystä kirjoitetaan, niin sen jälkeen se lähtee lausuntokierrokselle ja näin olen ymmärtänyt, että myöskin tai emme tiedä, mutta mä oletan, että ehkä tämä meidän sitten työryhmän esityskin saattaa lähteä. En ole varma, lähteekö lausuntokierrokselle, mutta me ollaan ajateltu tämä niin päin, että, että tota, tavallaan koko ajan kun tätä hanketta eri tahoilla, te siellä alueilla, ja me tehdään täällä työtä, valtakunnallistyötä, ja sitä kaikki yhdessä, niin meidän täytyy koko ajan seurata ja arvioida sitä, ja kuulla toinen toisiamme tämän hankkeen aikana. Haluatteko sanoa tästä jotain vielä? Oli se Ei, tavallaan vaan just se, että se palaute kertyy ihan kaikessa siinä, mitä te tuotatte, vastaatte meidän tietopyyntöihin, osallistutte tutkimukseen ja myöskin mitä teidän omat niin alueelliset hankkeet tuottaa tähän, niin, niin se on sitä palautetta siitä henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilemisesta. Joo. Ja tosiaan sitten aina ihmiset itse siellä kentällä. Teillä on, teillähän on monennäköisiä, siellä on vertaisarviointiryhmiä. Kaikennäköisiä hyviä ajatuksia siitä, että miten vammaiset henkilöt itse osallistetaan koko tähän prosessiin myös. Me ollaan puhuttu hirveän pitkään siitä, että miten hallituksen esitys rakennetaan, kun kerran meidän sellainen pitää saada aikaan. Mutta minulla on tämmöinen häkkyrä, väkkyrä kuva tässä. Eli siellä on tavallaan keskellä on palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnittelu ja palveluiden toteuttaminen tämä prosessi. Ja tavallaan koko tämä Prosessihan me ikään kuin käydään ensin palotarpeen arviointi, palvelusuunnittelu, itse asiassa elämän suunnittelua, ihmisen omia tavoitteiden asetteluja vielä sitä ennen. Vasta sen jälkeen me tullaan siihen pohdintaan, että miten ne palvelut toteutetaan ja mikä on se järjestämistapa. Siellä tulee sitten tavallaan tämä, niin se varsinainen budjetin miettiminen, mutta sitä. Me nähdään, että nimenomaan meidän pitää kehittää kaikkia tätä koko prosessia siinä hankkeessa. Ja mitä tämä ainakin vaatii, mitä ei millään pykälillä voi ketään pakottaa eikä voi toteuttaa, on se, se vuorovaikutus. Se liittyy tähän koko prosessiin. Jos me ei ikinä saada hyviä, henkilökohtaisen budjetoinnin päätöksiä, jos se vuorovaikutus toimi. Asenteiden pitää olla kohdallaan. Tuesta me jo puhuttiinkin, Merjakin sen nosti. Sitten meidän pitää oikeasti tietää, mikä ne ihmisen omat tavoitteet on ja tarpeet. ja Vasta sitä kautta me päästään hyviin tuloksiin. Eli Lailla ei voida tehdä kaikkea en lakimiehenäkään edes usko siihen, vaan hirveän paljon työtä tehdään siellä ihminen ihmiselle siellä kentällä. Jos se tehdään toinen toistaan arvostain ja kunnioittain hyvällä yhteistyöllä, niin silloin me päästään ihan varmasti hyviin tuloksiin. Onks, nyt, haluatko joku sieltä kentältä kommentoida tätä tai muuta tähän asti? Tai haluatteko te kommentoida? Kentältä vielä ainakaan tullut kysymyksiä, eikä, eikä Tassu, joka on näy pystyssä. No siinä tapauksessa mennään vielä... Taitaa olla viimeinen. Oh, Joo. Me vähän jo näitä käytiinkin, mutta tässä vielä semmoinen hätäinen luettelo niistä asioista, mitkä meillä ainakin on työlistalla teillä siellä alueella meillä täällä meillä kaikilla yhdessä ja yksihän on ainakin tota, Verotukseen liittyvät kysymykset. Jos me lähdetään tekemään jonkinlaisia rahansiirtoja, niin meidän pitää miettiä, että mitkä sen vaikutukset, on, vaikutukset verotukseen on. Ainakin tulee kyseeseen tulovero ja myöskin arvonlisäveroon liittyviä kysymyksiä saattaa tulla tässä hankkeessa. Ja, ja tota, meillähän on nyt jo vammaispalvelulaissa on taloudellista tukea, myönnetään esimerkiksi asunnonmuutostöihin. Ja, ja tota, ne on todettu tuloverolain 92 pykälässä verovapaiksi sosiaalietuuksiksi. Ja tämä on varmaan yksi keino, millä me voitaisiin välttää ikään kuin veroseuraamukset. Tämä on siis, mä en todellakaan ole verojuristi, että tämä on ihan vaan heitto. Että tätä me joudutaan vielä aika selvittämään, että älkää uskoko tätä suoraa kyseenalaistakaan vaan kaikki. Sitten tota, Paljon asioita liittyy tiedonkeräämiseen, tiedonhallintaan, tietojärjestelmiin. Iirolla taitaa tänään olla puheenvuoro. Esitteleksä noita esimerkiksi noita tilastoja ja, Joo, ja sitten haluatko sanoa yleisesti jotain tästä tietojärjestelmistä, kannasta, asiakasasiakirjarakenteista? Kun me herrota näitäkin miettimään. Kiitos, Sirkka. Hei, tota, Ihan sen, sen verran voisin sanoa, että niin kun tässä kun tätä HBta lähdetään kehittämään järjestämistapana, järjestelmänä, niin yksi asia, mitä ainakin meidän täällä niin kun, ikään kuin kansallisessa kehittämisessä, mutta myös varmasti myös niin kun alueellisesti, Pitää koko ajan miettiä on, että miten tämä HB taipuu sit niin kuin olemassa oleviin tietojärjestelmiin, tietojärjestelmän niin nämä, nämä tietojärjestelmäasiat on sellaisia, mitä pitää koko aika viedä tämän kehittämisen mukana. Tota, meillä ei tänään tossa iltapäivällä, iltapäivällä päivin nurmikoikkalaisen kanssa esitellään hieman noita tilastoja, mitkä liittyy vammaispalveluihin. Ei varsinaisesti mennä tuota noihin tietojärjestelmä mutta niihin ollaan palaamassa mitä todennäköisemmin ensi vuoden puolella alkupuolella. Et meillä on tällainen valtakunnallinen työskentelypäivä, joka on nimenomaan näitä kysymyksiä koskettelee. Et silloin päästään ihan niin kun kunnolla niihin pureutumaan. Mutta pitää, kannattaa pitää niin kun koko aika mielessä nämä tietojärjestelmä, asiakasasiakirja-asiat, rakenteinen kirjaaminen, mikä nyt näihin asioihin liittyykään. Että, että ne, ne, niitä ei voi oikein niin kehittää erillään tästä. Näinhän tämä elämä menee, niin kuin Iiro sanoi, että meidän pitää sopeutua tietojärjestelmiin ja niihin rakenteisiin. Mä oon kyllä sitä mieltä, että niiden pitäisi sopeutua meidän elämään ja meidän tavoitteisiin ja palvella meitä. Joskus se tuntuu, että me ollaan vähän orjia siinä suhteessa. Mutta toivottavasti, jos ne otetaan mahdollisimman vaiheessa huomioon, niin sitten ei käy tässä ihan niin. Äh, oikeastaan tuolta kaikesta muusta me ollaan jo keskusteltu. Äh, Paljon paljon on tonkin listan ulkopuolella asioita ja teilläkin nousee ehkä iltapäivällä. Mutta yksi on semmoinen myös mm, pelko, tai mitä niinku paljon pelätään, että jos henkilökohtainen budjetointi on järjestämistapa, mutta sitten meillä on olemassa ne palvelut ja meillä on olemassa, kuten kaikki tiedämme, subjektiivinen oikeus tiettyyn palveluihin. Ja nythän se uusi vammaislaki-esitys, ainakin se eduskunnassa käynyt esitys, oli laajentamassa niitä subjektiivisia oikeuksia niin, että tavallaan löydettäisiin entistä paremmin yksilöllisiä tarpeita vastaavat palvelut. Sehän oli se koko vammaislaki esityksen lähtökohta. Ja, ja tota, nyt sitten tavallaan tälläkin hetkellä jotenkin ehkä pelätään tehdä luovia ratkaisuja, kun ajatellaan, että no sitten sillä ihmisellä on kuitenkin ne subjektiiviset oikeudet tiettyihin palveluihin. Et onko siinä jotain ristiriitaa? Mä toivoisin, että tämä nähdään nimenomaan positiivisena ja mahdollisuutena. Ja Silloin, jos se ihminen lähtee itse hallinnoimaan sitä, että mitä, mitä hän haluaa esimerkiksi ostaa, niin silloin kyllähän se täytyy jotenkin olla sovitettavissa. että se on, Hän sitten tyytyy siihen, mistä on ikään kuin yhdessä sovittu ja löyty lukkoon. Ellei tarpeet muutu tai todeta, että se budjetti ei ole kohtuullinen rahamäärältään. Me ollaan myös mietitty, että voiko budjetti olla aikaa, voiko se olla kilometrejä. Onko se, että voiko se olla niin kuin samalla lailla kuin henkilökohtaisessa avussa myönnetään tunteja, ikään kuin tarpeita vastaavasti. Meillä on hirveästi avoimia kysymyksiä, mutta siksi tämä ei ole niin kauhean mielenkiintoista. Haluatko? No mä olisin voinut tähän kohtaan vain kommentoida sen vielä eilisiin keskusteluihin liittyen, että miten, miten tämä niin kuin nyt vuodessa tämä kaikki saadaan pakettiin, niin, niin tuo Iiron kommentti ja, ja ylipäänsä tämä Sirkan puheenvuoro ja vielä meidän äh, tuo iltapäivän puheenvuoro niin äh, tavallaan antaa ne raamit tai sen, että miten me on ajateltu, että tämä nyt niissä meidän yhteisissä tapaamisissa ja sitten tämän tutkimuksen avulla, että miten me saadaan sitä tietoa tuohon hallituksen esitykseen kerättyä. Että jos teillä nyt heti näissä Alkuvaiheemme meidän esityksissä ja ajatuksissa tulee mieleen, että tähän puuttuu jotain ihan olennaista, niin nyt on niin kuin se hetki vaikuttaa, että saadaan vielä sinne tutkimukseen ja näihin yhteistyöpäiviin niin sellaista sisältöä, mikä palvelee sitten niiden teidän alueellistenkin hankkeiden tavoitetta kohti tätä yhteistä päämäärää, niin kuin vaan tuli tuossa tossa mieleen, että tietty raami on ajateltu ja tietyt sisällöt ja, ja sitten niin kuin yhdessä tehdään. Niin kuin olit varmaan sanomassa. Tämä on oikeastaan se dia, joka eilen jäi näyttämättä ja kun se nyt tuolla setissä sattui olemaan, niin näytänpä sen nyt. Eli Tiina sanoi, että yhdessä tehdään ja positiivisella yhteistyöllä, että meillä on olemassa tosiaan valtavasti tietoa, näkemystä, kokemusta. Ja eilen mun mielestä sieltä teidän alueellisten hankkeiden esittelyistä pulppuus, ilo ja riemu, kiitollisuus siitä, että olette saaneet sitä rahaa että te pääsette oikeasti tekemään ja kehittämään asioita. Meillä on hirveästi odotuksia ja meillä on uskoa ja meillä on intoa. Ja tätä kautta kyllä me tällä porukalla, niin kuin mä eilen jo sanoin, niin kyllä me se Suomen malli rakennetaan. Ja, ja vielä sitten Mä erityishuoltopäivillä puhuin, niin mulla oli tuossa on Tähti, jossa lukee maailman paras, niin mä olin siellä vielä piilottanut sen maailman paras kirjaimilla M-Peton tähden alle. Mutta nyt me ollaan se omaksuttu meidän tavoitteet. Nyt olen uskaltanut kirjoittaa sen Mutta näillä eväillä